شو <tips> عليكم خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة فيديو اليوم هو مدينة ورزازاز وبالضبط في قصبة توريرت. هاد القصبة حسب الروايات الشفاهيات الساس من طرف أمغار حمد في سنة وخمسين وهو أحد أترياء أبناء المنطقة في تلك الفترة هذه القصبة هي من بين المآثر التاريخية المتواجدة بالمنطقة الوظيفة ديالها كانت وظيفة عسكريه وتجاريه والان وظيفتها سياحيه ثقافيه كتقام فيها مجموعه من الحفلات والندوات والعروض القصبة عندها جوج ديال البيبان كاين الباب الشمالي الرئيسي اللي كيؤدي لساحه الملك واللي حنا متواجدين بها حاليا وهذه الساحه كانوا كتقاموا فيها الحفلات ديال الاحواش في تلك الفتره بينما الباب الجنوبي فهو خاص بالحراس وحاليا راه مسدود من بين الملاحظات اللي كتبادر الذهن ديالك وانت كتجول في هذه القصبة اول ملاحظة وهي النوافذ او استراجم ديالها صغار بزاف وهما كيكونوا خاصين بالمراقبة اما الملاحظة الثانية واللي هي مهمة بزاف هي ان البيبان قصار علاش قصار حسب الروايات الشفهية ديال الناس اللي كاينه هنا وحتم مع اسكل التاريخ كتبين لك بانك انت جاي عند السيد او القائد وانت جاي وكتحنا حتى كتوصل لعنده البيبان غادين وكيقصاروا يعني وانت غادي من باب لباب حتى كتوصل لعندو وانت محني Balcony, but pan, Pasha with, with the uh, first ladies in inside sometimes Pasha would men here in this balcony but the second part is for the women because down we have a kitchen and a cook turkish bathroom cool part second part for the harem, kokubine's wife and after have reception room dining room and the number one wife also but this discussed by very big more than 115 room. And this construction is mixed about clay, lime, and water, adobe. The design is Berber design, Berber architecture. And the same design we can put it in handcrafts of the glowing e carpets. And many women, good luck, and we have Maria's festival. And the women take a lot of photo with her. But now, no more body here. In now, 1956, after of the independence of Morocco, politics changed. Now, one king for England, Morocco. Casper but now we need to pay money for illustration for a part of the story but more than half part of the story. and outside you we know, have this mosque and this church catholic you know that is just for movie cinema i think that uh, this decoration because this is a museum of cinema studios outside i have uh, two big studios in outside the city because what does that mean the number one for cinema movie and he will make a gladiator movie that, Key game of Thrones, Babel, Rapids, Rains of Persia, they're like money movies. And here is very important because they have sun, monsoons, black monsoons, weezys, Sahara, everything. Now more than 45,000 people live in Warsaw, and the majority is in Berber community. In the cinema, we have a film movie here, lots of people work with him also, extra. But the ceiling is in this one, out of the bamboo, calypsus, and tamaris. But this one is historic. وفي بلاصه الماكله بلاصه <تصفيق> الاكل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن والكون بالشكل ها هي الكلاباس تكون لعبت تشتغل ها هي صديق بارتي فيها حديد داني. هذه القاعه اللي كانو يجلسو فيها ازواج القائد. باش يتفرجوا في الاحواش قابله مع الساحه اللي كان كيتقاموا فيها الاحواش تلمسنا تلمسنا تل مسله تل مسله تل <تصفيق> مسله ما عرفتش واش كتبانه ديك واحد القصبة تل مسله هذه هي اللي كان فيها احمد امغار قبل ما يجي هذه القصبة ديال تاوريرت آه. على واد الفيضان ديالو الدرعه كان الواد كيفيض وحول القصبة ديالو هنا الفوق التل وتوريرت راه كتعني الهضابه نقولين باه هيك تاوريرت تاوريرت يعني يعني لهذا والملاحظة الأخيرة اللي لاحظت سواء في هذه القصبة أو في معظم القصبات اللي زرتها بإقليم ورزازاز وحتى في المدينة وحتى في الواحات اللي خارج المنطقة أن معظم الزيارات كانت من طرف السياح الأجانب علاش ربما لأنهم كيهتموا بدراسة التاريخ كتر من حنا واللي عنده شي سبب آخر إشاركوا معنا في التعاليق كانت هذه هي الزيارة ديالنا القصبة التوريرت كانت منها تكونوا استمتعتوا معي فيها وستفتوا بعض المعلومات واللي مازال ما في القناه يشترك ويضغط على زر الجرس باش يوصله كل جديد فاحنا بكم وبدعمكم مستمرين خوتي وذاتي غادي نخليكم هنا ونقول لكم تهلاوا ليا في في الفيديو الجاي ان شاء الله